ہندوستان میں جس تعصب کے زہر آلود ماحول کو پروان چڑھا کر سماج کو عدم رواداری کے جانب دھکیل دیا گیا جہاں مذہبی بنیاد پر نفرت پڑ رہی ہے تو ان حالات میں شاہ رخ کی نئی فلم پٹھانے کا ایسا خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے جس سے ہندوستانی ماحول میں تازگی کا احساس پیدا ہوا اگرچہ اسے بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے لیکن اس کے شائقین کی تعداد میں کمی واقعہ نہیں ہو رہی ہے اب تک اس کی جو پنچ لائن تھی جو ڈائلاگ کا اس جو ڈائلاگ اس فلم کا لچوڑ کریکس تھا تو اس میں یہ اس نے کہا جو شاہ رخ خان کے منہ سے تھا وہ پٹھان جو کہتا ہے سولجر یہ نہیں دیکھتا کہ دیش نے اسے کیا دیا ہے بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے اس نے دیس کو کیا دیا ہے دوسرا ڈائلاگ تھا اور دوسری جو پنچ لائن تھی جس میں اسے کہتا ہے کہ میں اس نے اپنے دیس کو ہی میں نے دھرم مان لیا اور دیس کے رشتے کو ہی اپنا کرم یہ ڈائلاگ حقیقت میں ہندوستان میں رہنے والے کروڑوں مسلمانوں پر ہندواتا سماج کی اٹھتی ہوئی شکوک و شباعت کی نگاہوں کا بھرپور جواب ہے ہندوستانی عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ شاہ رخ اور پٹھان کا کرشمہ برقرار ہے اور فلم اب تک سوا سات سو کروڑ روپے کا بزنس کر چکی ہے دنیا بھر کی میں اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس فلم نے فلم باکس کے تمام سابقہ ریکارڈس کو توڑ کر نئی تاریخ کو رقم کیا ہے یہ اپنی نوعیت کی پہلی فلم تھی جو امریکہ انگلینڈ اور سعودی عرب سمیت سو ممالک میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی اب جہاں بھی یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس فلم میں آخر کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اسے کامیابی نصیب ہوئی تو کوئی اسے شاہ رخ خاں کی اداکاری سمجھ رہا تھا حالانکہ شاہ رخ خاں تو ویسے ہی اداکار تھا وہی اداکار تھا جس کی تین چار سال سے پہتر پہ کئی فلمیں فلاپ ہو رہی تھی اور اس ناکام اداکار کے طور پر پکارا جانے لگا تھا اور کہا جانے لگا تھا کہ شاہ رخ خان کا دور تو لد گیا دراصل یہ فلم پٹھان کا کنٹینٹ پاورفل کنٹینٹ تھا جس نے پورے سماج کو ایک جنون بھر دیا ایسا جنون جس نے کروڑوں ہندوستانیوں کے دلوں میں محبت اور پیار کا جنون بھر دیا تقریباً ہر سینما گھر کے حال سے بہر آنے والے شائقین کے چہروں پر مسرت فرتے جذبات سے جومتے اور رقص کرتے وہ حال سے بہر آ رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی جیت کا جشن منا رہی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں پلپنے والی نفرت پر محبت کے جیت کا جشن منایا جا رہا تھا بہت دن بعد ہندوستانی عوام بلا تفریق و مذہبوں ملت متحد ہو کر جشن منا رہے تھے کیونکہ نفرت کے سوداگروں اور دلالوں نے پورے سماج کو ایک دہائی سے نفرت کی آگ میں جھونک رکھا تھا اگرچہ اس وقت بھی بجرنگ نامی تنظیمیں اور پی جی پی کی حکومتوں کے وزراء اس فلم کے خلاف مہم جوئی کرتے ہوئے نفرت آمیز بیان دے رہے ہیں اور فلم کے ایک گانے پر ہندوؤں کے مذہبی جذبات بھڑکانے کا الزام عائد کر کے عوام کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن عوام نے خود سمجھ لیا ہے عوام ان حربوں کو سمجھ چکی ہے اس لیے عوام نے خود آگے بڑھ کر اس سارب حربوں کو اور مضمون علاجوں کو ناکام کر دیا ہے بی جے پی اور سنگ پریوار ہے اس نے جس طرح اس کے خلاف نفرت پیدا کی تو اتنے ہی شدت سے عوام نے اس کو اپنی محبت بخشی اسی طرح جو گودی میڈیا ہے اس نے بھی یہی کردار ادا کیا اور ہندوستان میں پچھلے آٹھ دس برسوں میں جانتے بوجھتے جمہوریت اور سیکولرزم کو ناتما اور لاغر کیا گیا تاکہ اور اس سے پھر کیا ہوا کہ سماج میں کسی قسم کا تنوع رہا اور نہ ہی کسی کی اختلاف رائے کی گنجائش باقی رہی بلکہ عوام کے ذہنوں میں مذہبی شدت پسندی جا رہا قومی پرستی کا زہر اس قدر بھر دیا گیا کہ ہندوستان کا سماج پولرائزیشن کا شکار ہو گیا اسی گودی میڈیا نے پھر یہ کام کردار ادا کیا کہ وہ کسی کو دیش دروہی اور کسی کو دیش پریمی کا کی اثرات تقسیم کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا تھا ان لوگوں نے اور اس کا اثرات پورے سماج پہ پڑا اور ہندوستان کی فلم انڈسٹری نے انسانی دوستی محبت کے کنٹینٹ پر ماضی میں شاندار فلمیں تخلیق کی تھی جس نے ہندوستان کے ماحول کو سیکولر اور بھائی چارے کا گہوارہ بنائے رکھا تھا لیکن جب مذہبی نفرت کے جذبات سے ماحول کو زہر آلود کر دیا گیا تو اس سے فلم انڈسٹری پھر کیسے محفوظ رہ سکتی تھی وہ بھی اس کا حدف میں آ گئی اور پھر ایسے ہی ہوا کہ شاہ خان جیسا اداکار بھی جو سیکولر سوچ کا مالک ہے اور جس کی بیوی ہندو ہے جن کے گھر میں دیوالی اور عید بڑے ذوق و شوق سے منائی جاتی ہے اس اس کو بھی نفرت کی بھیڑ چڑھا کر اس کا کیریئر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی حتیٰ کہ اس کے بیٹے پہ ایک جالی اور جھوٹا مقدمہ منشیات کا ڈال کر اس کو ایک مہاجیل رکھا گیا اس کے خلاف نفرت کے جذبات ابھارنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے پی جے پی کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کو پھر بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اس کی انڈیا پر بیٹھنے والے جو گودی میڈیا ہے اس کا موازنہ حافظ سعید سے کر کے اسے دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کوئی اسے پٹھال سرے سے تسلیم کرنے کو تیار کہتے یہ کشمیری ہے فہرحال اس کی بڑائی کا اعتراف تو پھر ایک خاتون مصنفہ شرائنہ بھٹاچاریہ نے اپنی کتاب ڈسپیریٹلی سیکنگ شاہ خام میں کیا اور کہا ہم لوگ واقعی خوش قسمت ہے کہ ہم لوگ شاہ خان کے عہد میں جی رہے ہیں میرے خیال ہے اس سے بڑا کمپلیمنٹ شاہ خان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے بہرحال مسلمانوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے والوں کو اس فلم کے ذریعے زبردست پیغام مل چکا ہے جس سے ہندوستان کے پراگندہ اور تعافن زدہ ماحول خوشگوار ہوگا سب لوگ بلا تفریق و مذہب و قوم ایک دوسرے کا احترام کریں گے یہ انقلہ ہندوستان نہیں بلکہ پاکستان میں بھی ہم نے جس زہر آلود پودے کیوں اس سے ایک معاشرے میں جو تعافن پیدا ہوا ہے اس کا ابھی خمیازہ ہم تمام لوگ بھگت رہے ہیں تو ضرورت اس خبر کی ہے نہ صرف پاکستان اور ہندوستان بلکہ ہر جگہ پر انسان دوستی کی بنیاد پر کنٹینٹ پر آپ کو فلمیں بنانی چاہیے ڈرامے بنانے چاہئیں آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ جڑے رہیے اور اپنی آرا سے نوازیے اور ان دوستوں کو جو آلہ دیتے ہیں ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں معلوم نہیں ان کی تربیت کس نے کی وہ جس طرح کی انہوں نے گالیاں بکی ہیں مجھے تو پچھلے ولاگز میں تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے تربیت کا مجھے پتہ بتا دیا کہ آپ کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے